В рідній домівці 31-річного загиблого військового Сергія Яцуха в Теофіполі по всіх кімнатах – його фотографії. Сергій був у них із чоловіком єдиним сином, онуків залишити не встиг. З 2012 року служив на Чернігівській митниці, там же зустрів повномасштабне вторгнення Росії, розповідає мати. – Я брошу сину в машину і додому. Німа, німа. Ні, мам, будемо, будемо захищати Україну, будемо бити орків і кажу сину додому. Кажу Україну, є багато шляхів, як захищати. Ні, мам, і з першого дня пішов військомат. На початку боїв за Чернігів у 2022 році Сергій Яцух разом із другом виготовляв коктейлі Молотова, аби зупиняти російську техніку. Допомагав місцевій теробороні, розповідає його мати. Потім вступив до 21-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Загинув 16 березня 2022 року під Черніговом внаслідок мінометного обстрілу. Він останній раз, 15 березня, подзвонив без 15.08 ранку а потім не дзвонить. Ну, він нас такий був, розумієте, що він би знайшов, як подзвонити, він би... він би знайшов, як подзвонити, а він не дзвонить і не дзвонить. Чернігові Сергія шукала його наречена Марина, говорить мати. Знайшла наприкінці березня, вже в морзі. Рано вона дзвонить, а він каже, є ваш Сергій Васильович. Вона каже, як ви мене не зрозуміли. Вона каже, я не чекала почути, що він там є, ми його. Вона каже, ми збирали бензин, ми готові були його витягати з будь-якої лікарні, з будь-якими пораненнями, тільки не з боргу. Забирати тіло сина Галина Яцух з чоловіком їхала до Чернігова, коли з півночі України відступали російські війська. Але перебувати фактично на лінії фронту було все ще небезпечно. А нам було все одно. нам на блокпостах казали. Я казала, якби мене привезли разом з дитини, і мені було б легше. Тому що то не життя. Сергія Яцуха посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Колектив Чернігівської митниці на сайті президента України зареєстрував петицію про присвоєння Сергію Яцуху звання Героя України, каже мати. Для мене і так герой. І всі ті хлопці, всі ті діти, які там, вони всі заслужили того звання. Просто мені, я горда тим, що Колектив митниці посчитав нашого Сергія достойним такого звання. Залишається 78 днів, аби зібрати 25 тисяч голосів для передачі петиції на розгляд президента. На сьогодні підписались 7 тисяч. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.